يخلي يسبيني حوار اليوني مهتمو شرشف كرمبلي زيد زارع تحت الأزرار حبتين مكتوب عليهم قطور يونس غضر غصن مزمير بنوت ان كان لك الشفة او رغبه يا كحيل الرنا في الرنا في الذهب لونه فديت لونه صغر أحلامي وَالشِفَا يقول وسحرها رد من رنا وما رد كم أحيا علي وأموت شقتين سيد الغواني مجهز للسفر اذكر غابش شك قلبي شقتين سيد الغواني مجهز للسفر زيد حامل فوق راس الصرتين سبحي مافيا خرج قبل السحر قلنا إلي وعرشي قل قد لي ما الغنجي هدا بكل قمر مشي دالة ليش بتدي يا تنك وقبل صبك قليلة يا نظار وقبل صبك قليلة يا نظار مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي ضرب السجى عبر حتى بكيت من بكي من كل عين رحمني لي عقل وما أذيي أثر وضماني ضمتين بضمتين في ضمتين يا دولة قلبي نظر صحتي يا دوله قلبي نظر خرج مو لابس بذلتين كرمبلي واحد السطح القمر خرج مش ارشف كرمبلي زيد زارع تحت الازرار حبتين مكتوب عليهم قطور يرنس غضر نسيت يا لطيف مثل الحجر لا في صبر مثل شكل ضلعتين ولا شيء ولا قفلة عذر ولا حرز من والحيمتين حج المحل وفي ما بين حج وما بين والجبر قلبي تقال بذي الوقود حرقت قلبي بذي رانا الوقود كويتني يا رشافي الهاجر كي يا رشافي الهاجر كي اوحشتني بعد بعدك بالصدود وحشتني بعد بعدك بالصدود حتى ظننت أني ما في الأرض حي أني ما في الأرض حي <تصفيق> مطوها <مطلع>. أيضا <تصفيق> ياسنا عمل عبد ياسنا عافظة يبني غصن مد مربى نهود الان يا غصن مد مربى نهود ان كان لك الشفاء او رغبه الي الشفاء او رغبه الي بادر بوار واصلك ونبقى الحدود بادر بواصلك ونبقى الحدود نلوي حباك هالجفى سبعين ليل الجفا سبعين ليل ما اشتت ولا تلبس عقود يكيفي ما اشتت ولا تلبس عقود شمايلا الحسن تغني عن حلي الحسن تغني عن حلاي ما عندنا إلا ما زار وعود ما عندنا لغنا مزهر وعطر يفوح من عربه والعقبه قادرين عربه والعقبه قادرين يا كحيل ورانا ماذا وراش يا كحيل ورانا ماذا وراش أما نقش بالذهب خدتك وراش من جلال على حسنك ومن علمك المجان وشوش، من رقم خدك الوردي رقم لا ومن دان النقش لا بن النقش يا يا يا واجتني زهري وطيب <تصفيق> كل جانب دوابك الحنش كل <تصفيق> <تصفيق> شاع خاطر خطوري بنفسي والثم واندهشني حالك دقداش <تصفيق> <تصفيق> ما احسنك ما افتنك أحسن مبتنك تأكل كل من شاهدك أقبل وأش، كاتب الحسن في خطك صدور واضحة ما لها خدش، من يكيسك هديتك بالقمر والقمر يعتري خد النماش يقول لك ايوا يقول لك يقول لك يقول لك شبيه باتني باتني بالعمى <تصفيق> <ما> عيونه والعمى <تصفيق> شبيه العمى عيونه والعمى عاشقك حين بدت له طلعتك ذي البهيه تلجلج وارتعاش كاد يعرف ورامي لايمة حين تخلط كلامي ورتبش كلامي ورتبش كم أحبك ولا تعلم فيه كفك الماء وترضى متعطش كم أحبك ولا تعلم فيه كفك الماء وترضى متعطش تتقب غفله الحسد وزود غفله الحاسد وزود من يحبك اذا ليل غطش من يحبك اذا ليل غطش سلامك إذا جا عاشقك بعد موتك حيا بك وبعد موته حيا بك وانت عاش فسلامك إذا جا عاشقك بعد موته حيابك وانت عاش بعد موت حياتك وانت عام